В обласному центрі хвилиною мовчання вшанували пам'ять поета-мислителя Тараса Григоровича Шевченка. На майданчику перед Хмельницьким центром науково-технічної інформації припинили будівництво. У чому причина? Демонтують бруківку та асфальт. В обласному центрі взялися за озеленення міста, які дерева висаджуватимуть.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 Валерія Ковальчук, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький. На майданчику перед Хмельницьким центром науково-технічної інформації та інновацій припинили будівництво, згідно з паспортом, до будови торгово-офісних приміщень до будівлі ЦНТІ. Хмельничанин Олександр Зорян каже, тут замало місця для будівництва триповерхового центру. Коли занедбана ділянка обгорожується і починається будівництво торгово офісного центру на місці. Не так багато простору для людей, то це якось виникає вже якісь питання. У цій добудові мав розташовуватися і освітній простір для студентів Донецького національного університету імені Василя Стуса, розповідає телефоном директор філії університету Леонід Прус. Сучасне приміщення з коворкінгом, конференц-залами. Також там буде підземний паркінг, що, на мою думку, дуже важливо для нашого середмістя. За його словами, приміщення ЦНТІ не прикрашає місто, а його облицювання аварійне. Будівля взагалі є насліддям Радянщини, і була ідея університету залучити інвестора, щоб покращити посади минулому році На 9 поверсі шибка відкололася і мала впасти. Ми викликали верхолазів і устраняли цю річ в минулому році. Там елементи конструкції прийшли в непридатний стан, там арматура прогнила, теж впала штукатурка перед входом. Будівництво на цій ділянці триповерхового торгово-офісного центру зчинило полеміку в соцмережах, розповідає один із дописувачів – Олександр Зорян. Цей Донецький університет, який є тільки на папері, то він фактично там ж не проводить ніякої діяльності, і тут бачить, він вже починає будувати якийсь торгово-офісний центр. Більшість людей обурює цей факт. Якщо є занедбана ділянка, Моя суб'єктивна думка, що там має бути проведений якийсь благоустрій. До пандемії та воєнного стану студенти Донецького університету, які в 14-му році переїхав у Вінницю, вчилися в приміщенні ЦНТІ. Зараз навчання в основному онлайн, але студенти, які вивчають вищий менеджмент і право, повернуться на очну форму навчання, каже Леонід Прус. Кілька чоловік в Львів у Західній області, а то все Хмельницький, Кам'яноць, Сарокостантинів. Олександр Зорян каже, коли мали будувати освітній простір, чому на паспорті – торгово-офісна добудова. Віднає неї якось тхне не дуже добре. Ну, моя суб'єктивна думка, що якщо там видавали дозвіл на об'єкт освіти, а потім його просто змінили на торгово-офісні центри, то щось відбулось не так. Усі документи на будівництво були отримані в 2016 році, каже Леонід Прус. Документи є в вільному доступі, дозвіл на будівництво є. Дозвіл на будівництво був виданий з порушеннями, каже головний архітектор міста Максим Дружинин. Не пройдена повністю правильна процедура, і зв'язку з цим дозвіл виданий в певному обсязі неправильно і з певними порушеннями. Із його слів, це і було підставою скасувати дію дозволу, що й зробила архітектурно-містобудівна рада. Інвестори не сперечалися, вони погодилися і пішли на дане рішення щодо припинення забудову, це має бути громадський простір. За його словами, попередньо на ділянці перед ЦНТІ мають розбити сквер. Коли ж розпочнуться роботи з благоустрою, вирішуватимуть забудовники, спільно з Донецьким університетом, якому за кадастровою картою належить ця ділянка. Світлана Поробок, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький. Хмельничанка Світлана каже, мікрорайону Озерна не вистачає озеленення. У мене маленька дитина, ми дуже часто любимо з ними. Літом прогулюватись по озерні, ми дуже любимо цей мікрорайон, він новий, але є такий нюанс, що тут, як на мене, спілкуючись з мамами, не вистачає нам трішки дерев, зелені, тут багато новобудов. Рішення про озеленення прибудинкових територій мають ухвалювати ОСББ чи управляючі компанії разом із співвласниками квартир, каже заступник Хмельницького міського голови директор департаменту інфраструктури міста Василь Новачок. Вздовж вулично-дорожньої мережі у Середмісті та в різних мікрорайонах обласного центру до кінця року комунальники підготовлять нові лунки та висадять молоді дерева, розповідає Василь Новачок. Будемо інвентаризувати кожну вулицю і в межах того, як буде проходити інвентаризація, будемо визначати можливість, неможливість висадки зелених насаджень. Розпочали з центру міста ну і далі будемо рухатися в мікрорайони. Визначаються дерева, які, на жаль, підлягають видаленню, аварійні дерева. Також визначаються локації, де можна було б посадити дерева, кущі. За словами Василя Новачка, розпочали з вулиці Суборної. Нині тут визначаються і готуються місця під посадку дерев, каже майстер комунального підприємства з будівництва, ремонту та експлуатації доріг Андрій Кащук. За його словами, облаштували 15 нових лунок, у планах ще шість. А це зароблюємо зараз перебриком, старі перебриком викидаємо, а нові обгороджуємо. Розпочали роботи з 3 березня. Як розповів Василь Новачок, після підготовки лунок, вздовж вулиці Суборної планують висадити рожеві каштани. Після вулиці Соборної також будуть підготовлені локації для висадки на вулиці Староміській. На Староміській буде висаджуватись платани, так як вони почали висаджуватися позаторік на іншій ділянці. Я не впевнений, що ми цієї весни встигнемо в ці лунки посадити дерева. Зараз завдання йде під те, щоб готувати максимальну більшість місць для висадки зелених насаджень, мабуть, восени. За словами Василя Новочка, цьогоріч вирішили змінити підхід у висадці дерев. Раніше купувалися дерева, а потім, відповідно, дивилися, куди їх посадити. І, на жаль, не завжди ті зелені насадження садилися в якісний ґрунт, не завжди садилися в належне місце Роботи по визначенню цих лунок будуть продовжені і влітку. Тому і кажу, що не всі лунки, які будуть підготовлені, будуть засаджені деревами. Адже найкращими місяцями для висадки дерев є безпосередньо квітень жовтим листоподом. Ініціатива з облаштування лунок для нових дерев у Хмельницькому доречна, каже член правління обласної спілки архітекторів Тарас Козюб. Я б, наприклад, дав би якусь полосою цілу, ну, більш загальну. Вздовж проїжджої частини від бордюру кажучи, тротуар відбив цілою об'ємною зеленою зоною, полосою, мовно кажучи, там, півтора метра, метр двадцять, щоб вона візуально так трошечки відділяло і проїжджу частину від пішохідної зони. Перед висадкою дерев потрібно звернути увагу на якість саджанців та підготовку лунок, каже доцентка кафедри екології та біологічної освіти Хмельницького Національного університету Людмила Казімірова. Технологія облаштування з певною ґрунтосумішчю, з певними системами дренажу, з певними системами поливу – це, звичайно дуже відповідально. І останнє – це, зазвичай, професійне обрізування в перші роки і систематичний полив. Наталя Сідова, Іван Мовчан, Віктор Кривий. Суспільне новини. Хмельницький.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 Не на поеті, іграє фото. Тетяна Нарижнева приїхала зі Старокостянтинова. Майстриня виготовляє авторську іграшку з мішковини. Каже, намагається надати кожній ляльці притаманного емоційного стану. Коли робиш іграшку, там передаються емоції. І це дивишся, коли дитина бере руки. Інколи буває так, що люди приходять і кажуть, о, то це моя свікруха, о, це моя, а це моя по-друге похожа.